Okei, tervetuloa tänne tuota, päivän viimeiseen työpajaan ohjelmointi luovana tekemisenä eli ohjelmointiosaamiseen liittyvää työpajaa. Ja mun nimi on Mikko Eloholma, on tänne tullut Tiekeltä, tieke kehittämiskeskus ry, tätä työpajaa pitämään. Ja tuota, joo, tänään tavoitteen vähän miettiä, että mitä toi otsikko voi niinku käytännössä tarkoittaa ja Tavoitteena myös ohjelmoida, eli päästä tekemään, tekemään. Se on ideana. Vaikka meillä on toi 45 minuuttinen vaan tässä tänään aikaa, niin jotain ehitään tehdä. Sitten koitan antaa teille vähän sit niin vinkkasta avoimista materiaaleista, joiden kanssa voisit jatkaa sitä itseopiskelua ja sit myös opettamista. Ja tota, näin. Siellä on myös etäosallistujia paikalla, niin voitte laittaa kysymyksiä, kommentteja ei sinne. Seinälle. Eli tota, sinne voi kommentoida ja tota, näin. Mutta joo, ihan muutama sana itsestäni tähän alkuun, eli olen Tiekällä tota, digiosaamisen kehittäjänä, ollut nyt pari vuotta, ja Tiekä tekee digiosaamisen kehittämistä tosi laajasti. Ja sitä kautta tämä ohjelmointikin siihen liittyy. Ja tota, moni ehkä tieteen on ollut aikanaan esimerkiksi kehittämässä näitä tietokoneajokortteja. Se on sellainen asia, minkä moni tietää tiekästä, jos tietää yhden asian. Uh, mutta tienkä ennen olin töissä Miihäkitillä, joka oli, tota, tai on, on edelleen luovan ohjelmoinnin oppimispalvelu ja oppimismateriaaleja tekevä yritys. Ja nämä Miihäkit-materiaalit, niin ne on julkaistu kaikki avoimesti netissä, ja ne ei vaadi edes mitään kirjautumista, että niitä näkee. Et ne on ehdottomasti semmoinen hyvä resurssi suunnitella sitä omaa opetusta tämän työpajan jälkeen, ja tänäänkin viittaan niihin muutamassa kohdassa. Niin tota, suosittelen tutustua noihin Miihäkit-materiaaleihin, ja ne löytyy ihan vaikka googlaamalla Miihäkit, niin sitä kautta. Joo, ja nyt kun tuodaan tämä luovuus tähän ohjelmointikeskusteluun, niin se voi herättää joitain kysymyksiä, että mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Ja mä olin tosi iloinen tosta, kun Linda Liukas piti tämä avauspuheenvuoron tänään, et oikeastaan niin kun, ää, koin, että hei, että päästään jatkamaan näistä ihan samoista teemoista, kun mistä Lindakin puhuit. Et, että miten mä niin näen sen ohjelmoinnin, niin. niin Näen sen siten, ja se toivottavasti korostuu tässä tämän päivän työpajassakin, että ää, se, kun me tuodaan se luovuus siihen työskentelyyn, eli ikään kuin luovuus tapana tarkoittaa sitä, että sellaiset niin yllättävät lopputulokset ää, voi viedä sitä ohjelmointiprosessia johonkin kiinnostavaan suuntaan. Ne ovat välttämättä virheitä, niin kuin monesti ajatellaan, että ohjelmoidessa meillä on joku lopputulos, ja jos meillä tulee joku, jos se lopputulos ei toteudu, lopputulos, niin me ollaan tehty virhe, mutta myös niin luovassa työskentelyssä ne virheet voi oikeastaan niin kehittää sitä prosessia. Äh, tämä luovuus löytyy tosiaan myös uudet lukutaidot tavoitteista, eli siellä on tää, tota, tutkivan työskentely ja tuottamisen alue tässä, ohjelmointiosaamisessa, ja siellä tämä... Tota, tota, Luova tuottaminen erikseen mainittu ja sitten vielä tämä ohjelmointi oppimisen välineenä, niin sitä kautta se sieltä myös löytyy. ja Ehkä niin kun sekin näkökulma tähän, että on ihan ok mun mielestä ikään kuin myös ottaisiin se ohjelmoinnin lähtökohdaksi valmis ohjelma, jota vaan muokataan ja kokeillaan, että hei, et, tässä on nyt tämmöinen toimiva peli, mutta mitäs jos mä muokkaan? Tuota numeroa tuossa, niin lakkaako se peli toimimasta, vai toimikse se vähän eri tavalla, mitä oikein tapahtuu? Eli tämmöinen niin värkkääminen, tutkiminen on myös ihan yhtä oikea oppimisen tapa kuin se, että rakennetaan se ohjelma alustasti itse. Niillä on vaan eri tehtävät, ja ne tukee toisiaan, ja joskus... Ja se, mitä niinku ohjelmoijat itsekin niinku oikeasti työskentelevät, niin se on, on monesti sitä, että otetaan joku valmis ohjelma lähtökohdaksi ja lähdetään siitä liikkeelle. Et siinäkin mielessä se on myös sitä oikean maailman työskentelytapaa. No, tässä on ehkä nyt sitten konkreettinen esimerkki siitä, että mitä se luovuus siinä ohjelmoinnissa voi tänään, tai mitä se voi tarkoittaa, ja miten se liittyy siihen, mitä me tänään tehdään. Eli tämä on tuolla Ope-koulutuksessa me pidettiin tämmöinen verkkokurssi, niin siellä tehty ohjelmointityö. Tänne on tehnyt yksi opettaja, ja tehtävän antona oli itse asiassa se sama, mikä mulla on tänään teille, eli se, mitä päästään tekemään. Eli ää, heitetään tuommoiselle piirtokankaalle yksi paikalla oleva muoto. No, se on nyt tuo pyörylä, tuolla valkoinen pyörylä tuolla ylhäällä. Ja sitten tota, päätetään se piirtokankaan väri. Tuossa on nyt liila, se on vain siellä taustalla, pysyy koko ajan samana. sitten laitetaan siihen tämmöisiä niin kutsuttuja käyriä vähän mukaan ja arvataan vähän niiden paikkoja, että miten ne sinne ilmestyy. Ja mietitään, että voidaanko me näin yksinkertaisilla elementeillä, että meillä on siellä vain yksi paikalla oleva muoto ja sitten yksi tämmöinen käyrä, jolle vähän annetaan tämmöistä satunnaisuutta mukaan, niin voidaanko me saada niillä aikaa jotain, joka niinku esittää jotain. Ja Voidaanko saada liikettä mukaan siihen? Ja tämä teos on nimetty Bezier Ghost Ladyksi, eli ikään kuin tällainen haamumainen, aavimainen hahmo, jonka niinku hiuksiin nämä käyrät esittää. Tämä on ehkä se, niinku, mitä mä ajattelen sillä niinku luovuudella myös. Että me voidaan antaa niinku aika yksinkertaisilta työkaluilla että me voidaan tehdä jotain, millä me voidaan sit se merkitys antaa, ja se vasta tekee siitä niinku kiinnostavaa. Tämä ei ole niinku teknisesti monimutkainen, vaan, vaan se on ehkä tässä se pointti, että mitä tämä mitä niinku esittää. eli joo, Tässä mulla on ehkä kaksi vielä näitä, näitä niinku dioja, ennen kuin mennään tuohon asiaan, mutta tota, vielä ehkä näitä... Niinku, et mitä mitä niinku järkeä tässä nyt summattuna vielä voi olla lähestymistavassa siihen ohjelmointiin, niin mä koen, että ehkä semmoiset oppilaat, opiskelijat, jotka eivät aina niin innostu siitä, niin kun, sanotaanko vaikka niin matemaattisesta ohjelmoinnista, niin ne voi saada niin tästä, tästä ohjelmoinnista virkkeet siihen, että se aihe voi kiinnostaa heitäkin. Sitten toisaalta voi ajatella niinkin, että kun ohjelmointiin aina väistämättä liittyy niitä hetkiä, että vitsi, tämä on niinku vaikeaa, että oikeasti pitää niinku oikein pakertaa, ja voi tuntua siltä, että aivoihin sattuu, kun pitää miettiä, että mitä tämä muuttuja tässä tekee, miten tämä ohjelma oikein toimii, niin no sitten jos siinä on vähän tämmöistä leikillisyyttä tai joku hauska projekti, mitä siinä tehdään, niin se voi auttaa niinku jaksaa myös sitä, niinku just sitä, sitä tota pähkäilyä. Ja nostin tuon Maker-kulttuurin tähän myös, että jos maker-kulttuuriin liittyy just niin keskeisesti se, että aina tehdään jotain sillä ohjelmoimalla, että on se sitten joku robotti tai tämmöinen visuaalinen teos tai mitä se sitten niin kuin onkaan, niin että siinä olisi aina semmoinen joku, joku tämmöinen päämäärä. Joo. Ja tota, tässä oli itse asiassa toinen työ, mikä on tehty tässä samassa opettajan ja me tänään käytetään ohjelmointityökaluja, jolla me nimenomaan piirretään, eli tuotetaan jotain visuaalista. Tämä on nyt niin animaatio. Se menee tuollainen kynttilä, tuon piirtokankaan halki. Ja mä vähän listasin tuohon, että mitä sit se visuaalinen ohjelmointi voi niin tarkoittaa. Niin okei, okay, voidaan tehdä niitä animaatioita, me voidaan tehdä geometrisiä sommitelmia. Ylipäätään kaikki, mitä me niin tietokoneella piirretään, niin sen täytyy olla jollain tavalla niin geometrista tai matemaattista, koska tietokone on tosi huono piirtää, jos me sanotaan sille, että piirrä meille lintu. Tai no ehkä niin kuin jokais saamulla, niin sitten se voisi katsoa YouTubesta, että mikä se lintu ylipäätään on, ja sitten tuottaa se, sen niin linnun siihen lopulta, jos meillä olisi tällaista niin aita -tä siinä mukana. Mutta jos lähdetään ihan se, että niin pohjalta, niin sille tietokoneelle on tosi paljon helpompaa piirtää viiva tai neljä tai ympyrä kuin lintu. Sitten taas ihmiselle sen säännönmukaisen ympyrän piirtäminen on oikeastaan mahdotonta. Ihan niin kuin tarkastimme tarkasti me piirretäänkään, niin sinne tulee aina semmoinen pieni vänkyrä tai jos meillä on harppi, niin silti. Mutta tietokoneelle se on taas ihan superhelppo tehtävä. Se, vaan, se on aina täydellinen ympyrä, kun se piirtää sen. Ja joo, pelit totta kai myös. Kaikki mitä me tietokoneen näytöltä nähdään, niin sehän on visuaalista ja kaikkea sellaista me voidaan niinku ohjelmoida. Tota, no, joo. Sit, mitä nyt sitten tänään tehdään? Niin me käytetään tämmöistä äh, P5.js-työkalua. Ja tää siis löytyy netistä tämä ohjelmointiympäristö. Mulla on se linkki tuossa, se ei ole itse asiassa vielä tämä linkki, mutta jos googlaatte P5.js, niin löydätte ihan äh, oikeaan paikkaan. Äh, tämä siis perustuu tämmöiseen Processing-ohjelmointiympäristöön. Äh, on suunniteltu nimenomaan siihen niin kuin visuaaliseen tuottamiseen, että me piirretään, me tehdään jotain visuaalista. Ja nämä esimerkit, mitä mä siis näytin tässä aiemmin niistä opetöistä, niin ne on just tehty tällä ympäristöllä. Tämä P5.js on tämmöinen JavaScript-versio siitä prosessingista. Sen takia sitä on helppo tehdä nimenomaan siellä selaimessa, ei tarvi asentaa mitään ohjelmointiympäristöä koneelle. Siinä mielessä se on ihan kiva sinne kouluunkin. Ja tosiaan Miihakit on paljon tuottanut tätä avoint-materiaalia, joka soveltuu tähän ohjelmointiin. Mutta joo, sanon vielä sen, että se mitä niin tänään ohjelmoidaan, niin me kirjoitetaan tekstiä, eli ohjelmoidaan tekstimuotoisesti. Ja se ehkä aiheuttaa sen, että tämä sopii niin parhaiten sinne yläkouluun, kun on ehkä niin erilaiset valmiudet tuottaa sitä niin kuin ohjelmointitekstiä. Ne komennot ei silti on niin niitä ei tarvitse olla monimutkaisia, mutta ne pitää kuitenkin niin kuin, kirjoittaa. Mm. Uh, ja, no joo, se mitä olin esimerkiksi Lindan tuossa työpäässä kuuntelee, niin siellä lähestyttiin sitä että graafisen niin kuin scratchia muistuttava ympäristön kautta, niin tää on, tää on toki niin kuin erilainen, mutta ehkä niin kuin, usein kun ohjelmoinnista puhutaan, niin Liikaa mun mielestä keskitytään niihin kieliin, että okei, jos joku sanoo, että ohjelmoin, niin sitten heti kysytään, että no, mitä kieltä tai, tai et, mikä se kieli on. Ja siinä helposti ehkä voi unohtua se, että ne samat periaatteet löytyy niinku kaikista kielistä ja jos katsoo, että mitä kaikki ohjelmointikieliä on, niin se voi tuntua vähän uuvuttavaltakin, että okei, no eihän tätä, ik, niinku, pitäisikö mun noin kaikki nyt osata, mutta sitten jos miettiikin niitä periaatteita, niin huomataan se, että jos oppii yhden kielen, niin se muiden, muidenkin opetteleminen on niin paljon helpompaa. Joo, ja tota, No ehkä niin kuin paikallolijoilta voisin vielä kysyä tässä kohtaa sen, että tota, oletteko te käyttänyt tämmöistä tekstipohjaista ohjelmointia ja opetuksessa vai? Vai ottako käyttänyt tämmöstä scratch-tyyppistä, missä liikutellaan näitä palikoita hiirellä? Vai ottako ylipäätään ohjelmoinnin opetuksessa? Että minkälaisia ympäristöjä teillä on ollut käytössä? Mm. Joo. Scratchiä. Joo, joo. Joo, joo. Kyllä. Joo. Joo. Jos tuntuu, että se, mitä tänään tehdään, on niin liikaa sinne teidän opetukseen, niin mä, mä toivon, että saatte tästä kuitenkin sen niin kuin, niin ideoita siitä, mitä, mitä se niin voi olla. Ja samantyyppisiä juttuja voi tehdä myös niin scratchia, totta kai. Että niin Just näin. Mut tässä on niin lyhyesti, että miten tämä meidän tämän päivän ohjelmointiympäristö toimii. Eli me piirretään asioita koordinaatistoon. No se koordinaatisto on tuossa oikealla, tällä mallikuvassa mallikuvassa. Uh, tässä ympäristössä se koordinaatista toimii siten, että piste x on 0 ja y on nolla on tuolla vasemmassa yläkulmassa, ja sitten jos siitä menee tuonne oikealle, niin x kasvaa, eli tuo oikea yläkulma on niinku se ääripää, missä x on niinku 400, ja siis 400 on nyt vaan tämä piirtokankaan leveys tässä, niin siksi se on 400, mutta y on niinku siellä ylhäällä edelleen nolla, sitten taas jos se tulee alaspäin, niin y kasvaa, eli se y-maksimiarvo on täällä niinku ihan alareunassa. Ja tuossa on muutama mallipiste siitä, että miten ne tuonne koordinaatistoon sijoittuu. Mutta kokeilemallahan nämäkin oppii, että ei niitä kuin niinku kerrasta oppia. Ja toi line-komento, joka tuossa on esimerkkinä, niin se on niinku esimerkki-komento. Eli siis yksinkertaisuudessaan tämä line-komento piirtää viivan kahden pisteen väriin, väliin. Ja Tossa se on nyt piirtää viivan tuohon .00 0 ja sitten 200-200 välille, joka on toi ikään kuin keskikohta tässä esimerkissä. Et tähän tyyliin se tietokone ymmärtää, että mitä me halutaan ikään kuin sinne koordinaatistoon piirtää. Tossa näkyy itse asiassa nyt yksi esimerkkiohjelma, eli tota jos olette käyttäneet vaikka Scratchia, niin sielläkin, sieltäkin on tuttu tämä periaate, että meillä on ohjelmassa tämmöinen niin sanottu asetukset tai setup-osa, joka suoritetaan niin kuin kerran, kun se ohjelma lähtee pyörimään. Ja siellä yleensä määritellään just ne ohjelma-asetukset. Sitten meillä on tämä niin, kuin, niin kutsuttu luuppi osa joka on se niin kuin ohjelman pihvi, missä tapahtuu se, se niin kuin toisto. Eli tätä... Se on nyt tässä ympäristössä tämä draw-osa, kun on kyse piirtämisestä, ja sitä suoritetaan niin kuin yhä uudestaan ja uudestaan. Niin pitkään, kun tämä ohjelma on käynnissä, ja sitä suoritetaan itse asiassa niin kuin tosi nopeasti yhä uudestaan ja uudestaan. Et siitä tulee just sitten vaikka se, kun meillä on se animaatio, niin jos siellä joku asia muuttuu, niin se kynttillä piirretäänkin aina vähän eri kohtaan siinä koordinaatistossa, kun sitä toistetaan ja toistetaan sitä ohjelmaa. Joo, tota. no siis Mennään tähän päiväharjoitukseen ja tota, me lähdetään nyt tekemään vähän jotain sellaista kuin mitä se yksi opettaja oli tehnyt siinä ensimmäisessä esimerkissä mitä mä näytin, missä oli se niinku, ää, aavemainen, hahmo, milloin ne pitkät hiukset, mutta katsotaan mihin, me päädytään mihin asti päästään, meillä on tässä 15, ei kun puoli tuntia aikaa. Puoli tuntia aikaa ja, tota. Tässä on nyt neljä kohtaa tässä harjoituksessa. Ää, ensin me lähdetään leikkimään vähän ihan suorilla lineaarisilla viivoilla. Piirrellään niitä pikkasen tuonne koordinaatista. Sitten me otetaan mukaan vähän satunnaisuutta, että me saadaan vähän liikettä sinne meidän kankaalle. Ja sitten jos me ehditään, niin me korvataan vielä lopuksi ne viivat käyrillä ja mietitään vähän, että mitä tämä esittää, mitä me ollaan tässä tehty. Ja tämä harjoitus on dokumentoitu sinne avoimiin miihäkin oppimateriaaleihin. Ja mä näytän tuossa vielä työpajan lopuksi vähän, että mitä kaikkea muuta opettajat oli tehnyt, kun me tehtiin, teetettiin tämä sama harjoitus niillä. Sitten lopuksi näette vähän, vähän noita esimerkkituotoksia. <tosik�> Mutta joo, mennään nyt tähän ohjelmointiin. Ja Tota, käytetään aluksi kahta tämmöistä komentoa, joista ton lain, siihen mä tuossa viittasinkin. Ja sitten tässä on tämmöinen stroke-komento, joka valitsee meille sen piirtoviivan värin. Ja mihin näitä komentoja nyt sitten pitäisi kirjoittaa? Netistä löytyy tämä editori, eli osoitteesta editor.p5js.org. Niin sieltä löydätte tällaisen editorisivun. Ja siinä pitäisi olla aluksi suunnilleen tämän ohjelma. Löytyykö? päästäkö nettiin? Joku yhteys löytyy hieno homma. Ja tämä nyt toimii siis niin, että tähän kirjoitetaan se koodi sitten painetaan play tai run oikeastaan. Ja sitten se piirtää se ohjelman tää, tota, oikealle puolelle tällä ruutu, Mutta nyt siellä ei ole vielä mitään erityisen jännää. Tästä voi ehkä päätellä, että Create Canvas, niin se piirtää meille ton Canvasin ja background asettaa meille jonkun taustaväri. Jos me muutetaan tästä vaikka tätä ekaa parametriä, niin me huomataan, että nyt se piirtokangas onkin vähän kapeampi. Ja jos me vaihdetaan tänne backgroundiin joku, eri arvo, niin kuin vaikka nolla, niin me huomataan, että okei, että se muutti sen backgroundin väri. Tähän tyyliin. Kaikki nämä on löytyy tuolta niin sanotusta referensestä, eli sieltä, tota, sieltä löytyy kaikista komennoista ihan se, että mitä, mitä niin kuin parametreja niille syötetään ja mitä ne tekee. Mutta lähdetään liikkeelle nyt siten, että mä laitan takaisin tuon... Tota, Canvasin siihen alkuperäiseen kokoa ja mä poistan täältä nyt tämän backgroundin. Me ei nyt tarvita sitä vaan, ja mä korvaan sen tällä line-komennolla, eli tota, mä piirrän tähän nyt yhden viivan, ja te voitte piirtää siihen ihan millaisen viivan te haluatte. Mä piirsin siihen nyt tommosen viivan, mikä menee sieltä vasemmasta yläkulmasta sinne ää, keskelle. Ja huomasittekaan, että tämä taustan väri on nyt valkoinen. Kun sitä ei ole erikseen määritelty, niin se on valkoinen. Ja nyt meillä on vaan siellä se yksi viiva, mikä menee sieltä sielt tota kulmasta siihen keskelle. Ja testa alkaa vähän, että saatte vähän kiinni tuosta koordinaatistosta, että mitä se tekee, jos te muutatte näitä tota arvoja sinne. Ja annan teille vielä toisen työkalun siihen kokeilemiseen. Ja se on tämä toinen komento, mikä tuossa olikin slaidilla esillä, eli tää tota, anteeksi, nyt meni väärään paikkaan. Stroke ää, valitsee on värin tuolle piirtoviivalle ja siellä stroke sisällä on nyt kolme numeroa. Ja osaako joku sanoa, että mitä ne kolme numeroa esittää tai kuvaa tässä? Joo, just näin, eli tota, tietokoneympäristössä tuttu RGB-värimalli, just näin, eli ensimmäinen arvo on se red, ja se on nyt nolla, sitten tämä toinen on green ja viimeinen on nyt se blue, ja sen takia tämä viiva on vihreä, että se green on nyt siellä maksimissaan, eli 255 on tässä tämä maksimi, nämä väriarvot annetaan aina niin kun nolla ja 255 välillä, Johtuen, tota, johtuen ihan vaan no, sopimuksista ja tota, biteistä aikanaan, mutta se on sellainen periaate ja se tulee kyllä tutustukskoohjelmoi monesti. Joo, eli piirtäkää, piirtäkää sinne yksi tai useampikin viiva, jos haluatte, ja kokeilkaa vähän sitä väriä, että miten se niin muuttuu siitä. Ja, tota, ehkä mä voisin tässä näyttää. Tämmöisenkin komennon kuin Stroke Weight. Ja osaako joku päätellä, mitä tämä voisi tehdä? Tämä Joo, just näin. Eli mä laitoin sen nyt vähän paksummaksi, niin se näyttää täältä. Nyt se on ikään kuin 10 pikselin paksunen tämä viiva täällä. Joo. Jos siellä on useampi viiva, niin tämä ikään kuin asettaa sen paksuuden tietynlaiseksi ja sitten se on niin pitkään se sama paksuus, kun ne sit toisin määritellään. Joo, lain, lain on ikään kuin komento. Ja sitten tota, nämä on kaikki tässä niin komentojoilla, joilla tuolla strokeilla me niin asetetaan sen piirtoviivan väri tietynlaiseksi ja sitten lain me piirretään, piirretään se viiva sinne ja näin. Okei. Tota, saaks kaikki sinne jonkunlaisen viivan, viivan ilmestymään? Yes. Nyt mä teen niin, että mä laitan tämän mun viivan takas vähän tota kapeammaksi ja mä laitan sen valkoiseksi, eli tai anteeksi, mustaksi. Eli mä laitan nämä kaikki väriarvot nollaan. Se on musta taas se viiva. Ja nyt sitten seuraavaksi, niin jotta me saadaan sinne vähän jotain kiinnostavaa tuonne tuota ruudulle, niin me otetaan käyttöön random-komento. Jos me nyt katsotaan sitä, että mitä me ollaan onnistuttu piirtää tänne, niin siellä on yksi tuollainen viiva, jonka kuka tahansa meistäkin pystyt sinne piirtämään, jos meillä olisi käytössä. Mutta se, missä tietokone on hyvä, niin me voidaan suorittaa asioita ihan hurjan nopeasti, sato kertoi sekunnissa, ja me voidaan joka kerta vaikka arpoa sille viivalle uusi päätepiste tai väri tai mitä me halutaankaan arpoa. Niin käytetään nyt tätä tota random-komentoa silleen, että... Mä asetan tämän viivan toiseksi päätepisteeksi tämän niin kuin keskikohdan tässä mun kankaalla, mutta sitten sen toisen päätepisteen mä arvon. Ja mä laitan sinne nyt raja-arvoiksi 0 ja 400. Eli se mitä se tarkoittaa on, että se nyt arpoo sen tota viivan toisen päätepisteen tuolla koko, koko mäen niin kanvaksella. Kun se kanvas on 400, tai 400 on sen kanvaksen leveys, niin nyt kun me arvotaan sen viivan päätepiste väliltä 0 ja 400 sekä se niin x-koordinaatti että se y-koordinaatti, niin se tarkoittaa sitä, että se viivan toinen päätepiste on niin kuin täysin satunnainen. Se tulee, alkaa aina siitä keskeltä, mutta se päättyy niin kuin mihin tahansa. Testatkaa tätä. ja Voitte itse miettiä sen niin kun, ää, minimi- ja maksimi-arvon random komennossa. Eli vähän riippuen siitä, mitä te tota, syötätte sinne, niin saatte ehkä jotain tään, tämän kaltaista näkyviin siellä. Ja ja tota, tästä niinku huomaa tästä oikeastaan tulee näkyviin se, niinku, se niinku logiikka, se tietokone suorittaa ja ajaa sitä ohjelmaa ja se nopeus, jolla se tekee sitä. Äskehän meillä ei ollut siellä minkäännäköistä liikettä siellä niinku, tota ohjelmassa, koska meillä oli siellä vain se yksi täysin staattinen line-komento. Se tietokone kyllä orjallisesti luki koko ajan sitä draw-osaa niinku, läpi yhä uudesta ja uudestaan, mutta se piirsi aina sen viivan samaan kohtaan. Eli sen edellisen päälle. Nyt kun me käytetään tuota random-komentoa, niin me saadaan, saadaan sinne satunnaisuutta tuota sisään. Ja tässä ehkä jo päästään vähän siihen, että mitä me, mitä me niinku visuaalisesti ollaan luomassa. Et jos mun pitäisi niinku ajatella, että mitä tämä voisi esittää, niin mulle niinku syntyy se vaikutelma, että tässä ehkä oltaisiin menossa niin jotain mustaa aukkoa kohti, esimerkiksi tosi kovaa. Ehkä tai jostain Star Wars-elokuvasta tai jostain niin tota, tämä mun niin vaikutelma. Mutta niin kuin, tavallaan tosi niin kuin, tämmönen, niin kuin, aika monimutkainen visuaalinen vaikutelma voidaan luoda ja niin illuusio ihan tosi yksinkertaisilla asioilla. Et meillä on siellä vain nyt yksi komento ja vähän satunnaisuutta, niin siinä jo ikään kuin vähän niin kuin, se visuaalisesti esittää, esittää jotakin. Ja kun on nyt päästy vauhtiin tässä tämän random-common käyttämisessä, niin sitähän voi käyttää niin kuin missä tahansa osassa tuota ohjelmaa, ja mä asetin sen nyt tonne stroke komentoon joka tuota tuottaa sen tai valitsee sen piirtoviivan värin, eli nyt se punaisuuden määrä vaihtelee tosi paljon. Tämä vihreä ja sininen pysyy koko ajan samana, eli... Ne no, on no, niin nolla-arvot tuolla komennossa, mutta se punaisuuden määrä vaihtelee, se arvotaan koko ajan ja siksi siellä on viivoja, mitkä on täysin punasi tai sitten mustia. Saako kaikki tuota suoritettua ohjelman syntykseltä jotain, jotain ihan erinäköistä? Onko syntynyt joku kiinnostava tuotos tähän mennessä? No joo, otetaan tämä. Meillä on vielä varttiaikaa tässä suunnilleen. Niin me ei tosi hyvin menee mene noin tuota, käyrinkit tässä. Eli nyt korvataan. Ei, me ollaan. Tähän mennessä tehty sinne vaan, tai piirretty vaan noita niinku suoria viivoja. Ja ne on niinku tosi helppoja hahmottaa sekä niinku meille ohjelmoina että myös sille tietokoneelle. Mutta on niinku jos mietään sitä visuaalista ilmaisuuden, rajoittaa aika paljon, että okei, me voidaan näitä viivoilla, tähän jotain tämmöistä tai tosi monta muutakin asiaa. Mutta mitä sit, jos me haluttaisiin vähän tai pehmeämpää niinku muotoa sinne tai ilmastakin jotain ihan muuta, niin otetaan siihen käyttöön nyt tuota, tämmöiset niin kutsutut BCR-käyrät, johon mä taisinkin tossa viitata. Eli nyt tämä line-komento, joka meillä on täällä, niin otetaan se pois ja korvataan se tämmöisellä tota, BCR-komennolla. Ja voisin oikeastaan näyttää ihan lyhyesti, ettei tuu vaan se olo, että mä hatusta vedän näitä ohjelmointikomentoja täällä, niin tota, tää on se, Reference-sivu, johon mä viittasin aiemmin, eli nyt jos mä täältä vaikka haen tuolla Bezier-käyrän nimellä, niin me saadaan selitys sille, että mikä ihme tää mikä tämä Bezier-komento nyt oikein on. Eli tästä jo vähän näkee, että se piirtää sinne jonkin jonkinnäköisen kaaren, ja sillä kaareellakin on totta kai niin kuin alkupiste ja päätepiste, ja niin kuin sillä viivallakin, mikä me piirryttiin äsken, mutta sen lisäksi sillä on kaksi niin sanottua kontrollipistettä, jotka määrittää sit sen, että minkä muotoinen siitä käyrästä tulee. Ja tähän voisi taas käyttää paljon aikaa, että pohtisi, että miten ne pisteet siihen oikein vaikuttaa, se käyrää, mutta toinen tapa selvittää se on vaan lähteä tekemään ja kokeilemaan ja katsoa, että saako sieltä jotain jännää, jännää aikaiseksi. Ja mennään, lähdetään me siihen, eli niin kuin täältä näitte, niin tuolla bezier komennolla on kun sillä oli vaan ne neljä, neljä niin parametriä siellä sulkujen sisällä, niin tällä onkin kahdeksan, koska niitä pisteet on neljä. Niin Se tarkoittaa kahdeksaa numeroa. Kokeilkaa, piirtäkää sinne tuommoinen käyrä ja voitte totta kai käyttää sitä random komentoakin jo siellä, jos haluatte heti mukaista satunnaisuutta. Eli korvaa jonkun näistä kahdeksasta pisteestä siellä random komennolla. Mutta voitte myös eka piirtää sinne vaan sen niin paikallaan pysyvän käyrän ja vasta sitten tota, lähteä. Lähtää siihen myöhemmin. Ja nyt kun piirtään sinne niitä käyriin, niin mulla oli tässä, tässä kohtaa tätä harjoitusta niin tämmöinen toinenkin komento kuin no fill. Tämä ohjelmointiympäristö ajattelee sen piirtämisen niin, että sillä on koko ajan käytössä kaksi väriä. Toinen on se piirtoviivan väri, mitä me ollaankin tässä jo vaihettu, eli se stroke. Mutta sen lisäksi sillä on tämä niin sanottu fill-väri. No, jos olette käsitellyt muotoja vaikka PowerPointissa, niin tiedätte, että sielläkin muodoilla on kaksi väriä, että on se piirtoviivan väri, eli ne neljän kehykset vaikka, mutta sitten on myös se niin kuin täyttöväri. Niin se on just tämä fill, ja sen fill väri voi niin kuin määritellä ihan samalla tavalla kuin sen stroke-värinkin, mutta tämä no fill-komento ottaa sen niin kuin täyttövärin kokonaan pois käytöstä, eli tekee niin kuin näistä muodoista läpinäkyviä. Ja tässä nyt se on just se, mitä me halutaan tehdä, eli näette, että Mulla täällä esimerkiksi missä piirtää näitä käyriä sinne, niin näyttää vähän siltä, että siellä on semmoinen valkoinen alue koko ajan, mikä tulee niiden aiempien päälle, niin se on just se täyttöväri. Ja mä poistan sen käytöstä tuolla no-fill-komennolla. Eli silloin me saadaan sinne vähän erinäköistä, erinäköistä juttua. Tuommoinen... Tota lennossa syöksyvä kolibri tai jotain vastaava ilmestyy tuonne tuota, kanvakselle. Tässä meillä on oikeastaan nyt, nyt ne niinku työkalut käytössä, joilla pystyy jo piirtämään niinku aika oikeastikin monipuolisesti asioita. Me ollaan piirretty sinne näitä paikalla olevia muotoja ja sit me ollaan piirretty sinne jotain, jonka niinku paikka vaihtelee vähän niinku satunnaisesti koko ajan. Ja meillä on tässä vielä semmoinen äh, reilu viisi minuuttia aikaa, niin voisitte tätä loppuajan nyt käyttää siihen kokeilemiseen, että, mitä te niinku, että lähteä ihan leikkimään näillä Bézier-käyrillä ja just tuolla satunnaisuudella ja katsoa vähän, että minkä tyyppisiä käyriä te saatte sinne piirrettyä. Ja jos teistä tuntuu siltä, että nyt tämä piirtää näitä aivan liian nopeasti, että mä en ehiäis oikein ymmärtää, miten se niitä sinne piirtää, niin te voitte vaihtaa sitä ohjelman suoritusnopeutta tämmöisellä tota framerate rate eli... Frame rate kannattaa laittaa just sinne setupiin, koska se kerrotaan sille tietokoneelle vaan kerran, että tämä on nyt se niinku suoritusnopeus. Ja se luku, minkä te laitte sinne sulkuihin, niin se on se, että kuinka monta kertaa sekunnissa se suorittaa nyt sitten sen tämän tota, draw-osan. Eli jos se suorittaa sen vaikka viisi kertaa sekunnissa, niin te huomaatte, että se on jo aika paljon hitaampi, jos se on vaan kerran sekunnissa, niin... Silloin niitä uusia käyriä ilmestyy sinne vain niinku sekunnin välein. Eli tällä täl tavalla. Ja ehkä sen niinku ohjelmoinnin oppimisen kannalta, niin oikeastaan on aika hyvä aloittaa silleen, että tämä frame rate on niinku pieni siinä mielessä, että sitten oikeasti ymmärtää, että miten se tietokone käy läpi sitä ohjelmaa. Joo, tota, tosiaan siis tämä niinku ohjelmointikieliä, mitä täällä on, niin tämä on javascriptiä, ja webi pyörii aika lailla javascriptin varassa, että siinä mielessä se on niinku helppo tuoda osaksi osaks niinku nettisivuja, kunhan siellä on vaan tämä p 5 kirjasto asennettuna. Ja näistä voi toki ottaa niinku GIF-animaatioita, että jos haluaa niinku ihan vaan näyttää lopputuloksia, lopputuloksia jollekin, ja tota, sitten on muun muassa semmoinen Open Processing-palvelu, mikä on ihan hauska. Siellä voi selaa niin kuin muiden töitä ja näkee myös sen koodin, että miten ne on tehty. Siellä voi käydä selaa niitä ihan ilman kirjautumistakin ja voi myös muokata sitä koodia ja että miten tämä vaikuttaisi, jos mä tekisin tämän tähän. Sitä kannattaa käydä myös tutustumassa ja sinne voi totta kai luoda tilin ja sitä kautta jakaa, jakaa näitä töitä sitten kanssa. Ja tota, joo. Uh, joo, tehdään niin, että tuohon, no toi kello on vähän eri ajassa kuin mun kello, mutta siihen että asti, että toi kello näyttää, tois olisi kello, kymmentyli, niin voidaan tässä, tästä tota vielä vähän tehdä tällaista testausta ja ohjelmointia ja sitten vartti yli, niin, tai siis kymmentyli, niin vedetään vielä lopuksi yhteen. Ja kysykää, jos teillä on muike kysymyksiä, niin, tai etänä olevia kysymyksiä, niin ehditään niitäkin ottaa, ottaa tähän tota Tähän väliin, mutta mut koittakaa tehtävään antona vielä se, että koittakaa tota näillä Bézier-käyrillä ja satunnaisuudella niin saada aikaan, aikaan siihen tota kanvakselle jotain, joka ehkä vähän tuo mieleen jonkun niinku oikean maailman asian tai ilmiön. Tai koittakaa miettiä vähän se, että mitä tämä voisi niinku mahdollisesti esittää. Ja tietenkään tässä täs ei ole nyt mikään niinku taiteellinen realismitavoitteena, vaan semmoinen fiilis ja vaikutelmat, niin lähtekää ihan vaan kokeilemaan. Ja mä teen tässä sitä samaa, että tätäkin voi seurailla tätä niin mun ohjelman kehittymistä, että katsotaan mitä mäihin tässä luomaan. Okei, joo. olisi tosi kiva nähdä, että minkälaisia juttuja teillä on sinne muodostunut. Haluatko joku lyhyesti kommentoida tai näyttää? Okei, siellä on vähän tuollaista sukeltavaa sinivalasta ehkä ainakin. ainakin tota. mitäs muilla? Tai jos on saanut errorin, niin sekin on ihan hyvä lopputulos. <laughs> Noniin, <laughs> yes, Joo, joo. Tota, ja errorit. Tämä on itse asiassa tosi huono ohjelmointityöpaja, jos mulle ei ole tullut yhtään erroriä tähän. Eli errorihan täällä saa niin helposti aikaan, kun et poistaa tuolta yhden sulkumerkin ja nyt se itse asiassa varoittaa mua, että Se on niin korostanut tuon kakkosriviä, että siellä voi olla jotain mätää. Mutta jos mä yritän nyt suorittaa tämän ohjelman, niin sitten se kertoo, että okei, että sieltä nyt puuttuu yksi sulkumerkki ja ei tule mitään. Ja nyt kun mä lisään sen sinne, niin tolta, asiat, asioiden pitäisi onnistua. Mulla tuli ehkä tämmönen vähän keväinen installaatio tästä, että mä jotenkin aloin ajattelemaan, että tästä voisi tulla joku sellainen niinku tulppainikimppu tai jotain muuta, mutta mä en päässyt vielä ihan sinne asti. Mutta mut ideana, ideana, ja tota, joo, näin, eli aika niinku pienillä, pienillä muutoksilla voi muuttaa sitä niinku visuaalisesti ilmettä aika niinku paljonkin, ja mä näytän tähän loppuun vielä, ää, tota, Tämän harjoituksen, että mistä se löytyy niin kuin ihan dokumentoituna, jos haluaa joskus tehdä, tehdä tätä tai tehdä jotain niin kuin muuta, muuta samalla työkalulla. Tota, tämä kurssi, mikä mulla on nyt tässä auki tuolta miihäket materiaaleista niin tämä on tällainen Let miihäket ope koulutus jossa just me tehtiin tämän tyyppinen harjoitus. Ja täältä Huvittelee haaveille osiosta niin löytyy. Tota, kuvataiteen ja ohjelmoinnin kohdalta, niin tämä harjoitus, missä lähdetään liikkeelle ihan, ihan tuota nollasta ja sitten askel kerrallaan lisätään siihen vähän niin kuin mukaan asioita, niin kuin tekit tässä tänään teitte. Ja täällä on siis ihan koodia, jota voi kopioida. Nyt sana siitä, että jos suoritatte tämän koodin tuolla editorissa, niin se antaa teille errorin. Eli se, tämä P5JS, niin se on JavaScript-muokkaus tästä prosessin koodista. Mutta jos katsotte niin tätä prosessin koodia, mitä esimerkiksi tässä on, niin huomaatte, että se on melkein samanlaista kuin tuo, me ollaan tänään tuonne kirjoitettu. Eli hyvin pienillä muutoksilla, niin se, tai tämä on siis samaa, samaa koodia, mutta pikkasen eri muodossa. Eli tämän ymmärtäminen auttaa myös tämän p 5 koodin ymmärtämisessä ja päinvastoin. Käytettiin P5JS ja sen takia se toimii selaimessa ja sitä on kiva tehdä siellä. Sitten se, mitä opettajat sai aikaan, kun me tehtiin tuo harjoitus niiden kanssa, niin ja niillä oli toki vähän enemmän aikaa kuin teillä tänään tähän harjoitukseen, mutta tämän lopputuloksen mä näytinkin jo teille. Sitten oli tämmöinen aika hieno unikko ja siinä nämä BCR-käyrät, niitä käytettiinkin sillä, että se alku- ja loppupiste oli sama. Eli ne kiertää niinku tämmöisen tämmösen niinku lenkiä, että ne toimii niinku tämän kukan terälehtinä ikään kuin. Ja sitten oli tämmöinen papukaija, mikä ehkä mun suosikki sen takia, että se on tosi yksinkertainen ja siinä ei ole mitään niin kuin loogista liikettä, mutta silti se näyttää sieltä, että se papukaija niin lentää. Se on ihan satunnaista, tuo niin siipien liike mutta silti se tuottaa semmoisen vaikutelman siitä liikkeestä. Sitten siellä on vähän niin kuin meren aaltoja, sitten tämmöinen juhannussalko ja sitten vielä tämmöinen revontulet, jossa se viivan paksuus on asetettu niin tosi isoksi. Ja ja tota, se väri on, väri on sitten semmoinen, että se, se niinku luo, luo sen vaikutelma. Ja ehkä tämä on mun mielestä tää, tää jotenkin tosi hauska, eli tämän on maton pöllytys, ja siitä ehkä niinku näkee, että tai, tai niinku se, se olohan sieltä tulee, eli siellä on näitä mustia pisteitä, jotka ikään kuin sitä niinku tomua, joka lentää, kun mattoa pölytetään. Ja jälleen aika niinku yksinkertaisilla työkaluilla tuotettu tuommoista niinku merkitystä. Ja joo, näihinkin voi käydä täällä tosiaan niinku tutustumassa. Tää mun diasetti tulee tuota jakoa ja täällä oli myös näitä linkkejä, mistä löytyy sit noita materiaaleja ja mistä noita työkalut löytyy. Ja vaikka sitten käyttäisitte scratchia pelkästään ohjelmointi-ohjelmointiopetuksen jälkeenkin, niin mä toivon, että tää antoi jotain uusia ajatuksia siihen, että mitä se ohjelmointi voi myös siellä opetuksessa olla. Kiitos oikein paljon.